Two, three, four. I love the sun and the sun. I love أحب البند أحبك قابلي لا يدها علي وهلك ولا جيران أحب البر و طال أحب البند ولا وطن أحبك قبلي لا يدرون هلي وهلك ولا جيران أحب البر ولمزي أحب البند ولا وطن أحب قبلي لا يدرون هلي وهلك ولا جيران أحب البر بزيون تحب البند ولا احب قدري لا مخزون في العذري اللي مخزن في دني وإيش أحبك ولما حدا عن محبه في العذري اللي في أحبك ولما حدا عن أحب في والمزيون I'm not the أعطيك مني يا سلطان بي الروح وليا شرون هنا دي خاطر الزعلان لو تطلب نظر العيون أعطيك مني يا سلطان بي الروح وليا شرون هنا دي خاطر الزعلان نحي بلبر والمزين نحي بلبطة تحب قبلي لا يدرون ألي وهلك ولا جيه مطبخ